Neučili mi, jak žije svobodný člověk ve svobodné zemi Neučili mě ani velkou ásobilku Řekli mi, když jedni odejdou, ty druhý můžou něco změnit Neřekli mi, že mám prožít ze života každou chvilkou Neřekli mi o vedoucí, ze strany Neřekli mi, jak se hledá práce Řekli mi, že Bůh nerozdíl od pekla prostě není Neřekli mi, jak dlouho trvá menstruace radva dva nádechy A k výbuchu radši lehat nohama